Maatalousalalla on monipuoliset työtehtävät. Parasta on käytännötössä oppiminen. Parasta on koneiden korjaaminen ja huoltaminen. Parasta on, että teoria on vähän. ide tykkäntää tehdä hommi. Eläintenhoitojen työssä parasta on eläimet. On ihanaa huomata jokaisen eläimen omaavan oman persoonan. OSAO. Kaikki on mahdollista.